Paju. Tervetuloa Annan YouTube-kanavalle. Kimme YouTube-kanavalle. Moi, mapaa. Tervetuloa Annan taloon YouTube-kanavalle. Tän tarkoitus on tämän kanavan tarkoitus on esitellä Tervetuloa Anna-Annaan muutaman ja kanavan tarkoitus näyttää teille tekivää täällä mahdollisimman mahdollisuuksia täällä Onko se Siinä ei ole Mä voisin ottaa vaikka sellaisen. Mm. Haluatteko jotain huonettavaa tuossa suuteen, mehuja, D-mehuja, tai vai teetä? Nämä voisin ottaa teetä. Joo. Mä mustaa mustan Sitten mm. meillä on tämä vihreä kasvinteen. Ja sitten me no, ja, on lähetimme siis No, mä että Okei. Mä sen ja. Mä oon tuoda täältä. Ja mä tilasin tällaisen teen tällaisesta ihanasta kannusta. Siis mä niin rakastan tuota väriä ja mä tilosin Smoothie, joka on mailla ja tällaisen tosisalinen.